ما رايكم ما رايكم في من اخذ العلم الشرعي من انسان فاسق ودرس على دين؟ من اخذ العلم طالب العلم ياخذ العلم من هو عنده يعني جاء العلم أخذ اذا جاء الحب اخذه وله من كافر العلم يطلب ويقال من جاء بفاسق وكافر وفقيه لكن ينبغي ان يتحرى شو الطيبين والعلماء الصالحين حتى يتخلق في اخلاقهم وحتى ياخذ العلم ولكن متى وجد فائده عند فاسق؟ او عندك ياخذ يعني. ياخذها لا يردها الحق ظاله المؤمن فتوجد هكذا